كميس الهوادج شرقية ترش على الشمس حلو الحدا، كدندنة البدو فوق سرير من الرمل ينشف فيه الندى، ومثل بكاء المآذن سرت إلى الله أجرح صحوى المدى، أعبئ جيبي نجوما وأبني على مقعد الشمس لي مقعدا، ويبكي الغروب على شرفتي ويبكي لامنحه موعدا شراع انا لا يطيق الوصول ضياع انا لا يريد الهدى حروفي جموع السنون تمد على الصحو معطفها الاسود انا الحرف اعصابه نبضه تمزقه قبل ان يولد انا لبلادي لنجماتها لغيماتها للشذى للندى سفحت قوارير لوني نهورا على وطني الأخضر المفتدى ونتفت في الجو ريشي صعودا ومن شرف الفكر أن يصعدا تخيلت حتى جعلت العطور ترى ويشم اهتزاز الصدى بعراقي الحمر امرأة تسير معي في مطاوي الرذا تفح وتنفخ في أعظمي فتجعل من رئتي موقدا، هو الجنس أحمل في جوهري هيلاه من شاطئ المبتدى، بتركيب جسمي جوع يحن لآخر جوع يمد اليد أحسب أنك غيري ضللت فإن لنا العنصر الأوحدا جمالك مني فلولايا لم تك شيئا ولولايا لن توجد ولولايا من فتحت وردة، ولا فقعت سدي أو عربدا صنعتك من أضلعي لا تكن جحودا لصنعي ولا ملحدا أضاعك قلبي ولما وجدتك يوما بدربي وجدت الهدى عزفتك ولم اطلب النجم بيتا ولا كان حلمي ان اخلد اذا قيل عني احس كفاني ولا اطلب الشاعر الجيده شعرت بشيء فكونت شيئا بعفويه دون ان اقصده فيا قارئ يا رفيق الطريق ان الشفتان وانت الصدى سالتك بالله كن ناعما إذا ما ضممت حروفي غدا تذكر وأنت تمر عليها عذاب الحروف لكي توجدا سأرتاح لم يكن معنى وجودي فضولا ولا كان عمري سدى فما مات من في الزمان أحبه ولا مات من غردا